السلام عليكم شباب شلونكم شخباركم طبعا يا جماعه رجعت لكم مره ثانيه بلعبه هورايزن الحلقه الرابعه وان شاء الله يعجبكم الحلقه هذه والسلسله هذه فاذا عجبتكم وتبونيا اكملها السلسله ما بقى لي كم شيء على ما اعتقد واخلص السلسله فهي حلوه عشان نبدا بالجزء الجاي او نبدا بلعبه ثانيه وقصه ثانيه او نقسم الاشياء الاخرى اوكي ما اطول عليكم يا جماعه لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشترك في القناه اذا ما كنت مشترك اشترك واكتبوا لي رايكم بالوصف على فيديوهات اللي انا وبس ما طال حياتي كلها في البوتاقه اصبح العالم اكبر حجما ولكن اكثر خطوره اوكي سلام عليكم شباب تقريبا احنا الحين آه خلصنا كل شيء مطلوب لا خلصنا من قلب الام تقريبا راح نروح رحله آه تقريبا راح نكون الباحثين فنبغى نروح نبحث عن اشياء ولكن انا احس ان في كم قريه هني موجوده ما ادري بس خروح عند هذي و... اي عند هذي ونكتشف المكان اللي هناك شنو هو بالضبط هذا شنو غزال هذا لا يكون حصاني هذا مو مالي. خنبوقه. سيطر عليه. تعال. ولا احد يدري ونسيطر عليه. صار حقنا، اركبه. والله خوش حصان. يعجبني عالم التكنولوجيا. وفر وفر بس. ها؟ صار. بطيء حصاني ولا شنو؟ هذه جثة عند قدمي <تصفيق> خطر بالأمام خطر لك أيها الغريب هذه أرض نورا. أجل أجل التعدي محرم خشية ألم الموت جملة غريبة ألم الموت أترين؟ هذا الرجل لا يتألم مطلقا من كان؟ لص، نخاس قاتل نوع يسيء للقتلة الصالحين فارل قال إني قد أواجه كمائن قطاع طرق ليست كل الأخبار جيدة لا يأتون لك دائما البعض يعسكرون منتظرين كالفطر على اللحم إلا إذا تصرف شخص حيال هذا تعجبينني اتبعي أثر الدخان على الجانب الآخر من الأطلال سأنتظرك اتمنوا أوكي أوكي مصلاتي يلتقط إشارة من نوع ما أستطيع مسحها شنو؟ تمسع شنو؟ أوه الشعار غير معروف الإشارة ما مصدرها؟ لماذا؟ هذه الأقاض. ربما هي ضمء الشيطان ربما مدينة القدامة قصر الحديد من عصر الحديد طويل عنق يبدو كما وصفه راست الإشارة صادرة من رأسه أيوه. علي الوصول أعليها اي أيوة والله هذا طويل العنق ها زرافه هذه تدرون شلون ودي ادور اللبس الالي اللبس اللي ما اندمج ماذا عرفتوا أنتوا؟ انا خبيته قبل ما اتذكر ما نسيته اللبس أه الي البسه واصير يعني واحد من واحد منهم بس اني ما تم ولا فيني شيء. شيء حلو. والله يبيله يجب ان اقفز فوق طويل العنق من هنا يلا وين طول العنق؟ او من لا والله من هني؟ اوكي. يعني مو مني. ليش ما يطلع الصوت هذا؟ طويل العنق، صعدتك. حسنا، وقت التسلق نحو رأسي يلا تسلق نحو رأسه. آخ، وقت التسلق يا بابا. تعال، أنا أوريك يا طويل العنق. يا زرافة. تعال يا قلبي. نعطيك. أعلم أعلم، لا يريد أن ينكزني أحد في رأسي. والله. أيوة أنت مالي الحين. كمين العمق يتذكر كل شيء في طريقه ويرسل ما يراه لبقية ربوس. يلا. العبد. هو لنا؟ شيء يصير مني يسار كلمني ها بسم الله هذا يصير اسويه يلا بيبي ساعدني ساعدني لهيه ما انا يلا بروح أوه صيده اوه اثرنا موقع أه... لابد ان هذا مكان مقتل فرقه الحرب دمار هائل نبي موقع المذبحه وينه الا لا يكون هذا هو اي والله تصدقون اي ساعد ساعد عصان يذبح ها ربما قائدة الحرب خلفت شيئا خلفها دليلا الى الكثير من الروبوتات يتحكم فيها القتلة هذا نجحت نورا في الإطاحة بمفسد انظر لهذا المكان هذا مفسد ليس قبل أن يستخدموه القتلة لإرسال روبوتات الأخرى ضدهم أنا اللي أرسلوا مجموعة منهم أسفل المنحدر هي قاعدة <تصفيق> بدالي يا جماعة الموتى والمصابون تم إبعادهم أي محاربين أو معالجين هنا أنا فقط أنت مصاب، ماذا حدث؟ لم يحدث، الأمر جنوني هنا، طلبت قائدة الحرب سون التقرير، لست مفيدا لها في حالتي. <تصفيق> فارل قال إن قائدة الحرب تبعت القتلة، هل وجدتهم؟ لقد تبعنا أثرهم لكنهم أرسلوا روبوتاتهم لمهاجمتنا من جديد. بدأت جراحي تبطئني، لذا أعادتني القائدة لأخبر البقية أنها لم تكف عن القتال. <تصفيق> إذا كنت هنا حين هجمت فرقة الحرب؟ ظننت أنه بعد الإثبات لم يكن ليكون هناك يوم أسوأ كنت مخطئاً أخرت قائدة الحرب أثناء جمعها الحرس الخلفي ولتوقهم للانتقام وقع محاربون مقدمات في فخ العشرات فقدناهم في دقائق إن لم تكن سونا قد وصلت وقادتنا لما نجا أحد فارد لا أرسلني للاعتناء بسونا أتعرف أين هي الآن؟ سأخبرك بمكان افتراقنا قرب البرج الحديدي جنوب شرق أطلال عطش الشيطان انظري إلى المرتفع خلفه ثم تجل وحيد سأتوجه إلى البوتقة وأبلغ فارل والآخرين عسى أن تعينك الأم العظيمة ستحتاجين عونها وأنت وحدك لا تخاف لا تحاتي أنا موجود أم العظيمة موجودة ما حد يوقفنا. يلا حصاني. ما دام إن في علامة علامة هذا هو المرتفع يعني الذي اخبرني عداء اسونا بشأنه. بس في صخرة ايش ليش؟ ليش؟ يكون اطيحها لازم. توقفت قائدة الحرب لابد انهم استراحوا قليلا. الاستمرار لم يكن سهلا من بعد الهجوم. بقايا سهام. شهد هذا القوس قتالا كثيرا لم يتركه احد الا مضطرا تكبدت سونا خسائر اوكي وشنو هذا؟ اعد المحاربون الذخيره هنا اوف كنا هذه لحم ارنب قتل حديث سلخت للتو سونا ومحاربوها ليسوا بعيدين حرف الجي ونلحق الدم ساو توس ميت ربما قتلته سونا قد تكون قريبه سونا قويه والله شكلها قويه سونا جا بيساعد ربعه على على بقى ها هذه سونه هذه سونه أم الرجال الريال الذي يقول أمي قوية؟ أنت محظوظة أنني كنت موجودة خطوة أخرى وذلك الصوت كان ليمزقك إربا نصف خطوة وكنت لأقتله بنفسي أه هل أنت قائدة الحرب سونا؟ فار طلب أن أجدك هل حمل بوابة؟ سونا. أجل بشجاعة رأيته يقتل روبوت فاسدا بنفسه لكنه قلق قبيلتنا تحتاج إلى القوة لا إلى الرقة حقبت القتلة الذين أغاروا على الإثبات أتوق للانتقام ها. وأنت أكثر مما تظنين أريني إذن أعيريني قوتك اتبعيني آآ آه باحث هاي آه بنت دي بس خلنا نأخذ أغراض المجينة القتلة في الجانب الآخر من الجرف يحفرون الأرض الملعونة. وين؟ خطايا القدماء مدفونة في تلك التربة شياطين مفسدة أنا أعرف هذول أيوة ناس زينين قتلت أحدهم مرة ادعاء جريء أتساءل إن كانك إثباته أي حجي هذا إيش فيها؟ مو مصدقة هذه؟ شلونه قبل ساعات أرسلت محاربين مختبئين في الأشجار سيهاجمون تلو إشارتي العدو أوه. وروبوتاته يفوقوننا عددا لكن الغضب سيكون إلى جانبنا سأحصل على ما هو أكثر وضحي هذا وقود نضرم به النار ويفجرون به هكذا حفر الهوة إذا نشعل النار فيه ثم انفجار فلنبدأ اذا مهلا لحظة فلنتريث أمهلوني الوقت لأخطط للهجوم عندما أنهي تحذيري أطلق عليهم حسنا فلنرى مقدراتك عليك بس سونا ما تعرفيني انتي بعد. آه سموحه والله بالغلط. حاشج؟ ارتاحي ارتاحي. هذي بدايته سونا اي والله. ستزداد ضروره الامر. اه ما يصير فيك هذول <تبع> <تبع> <تبع> الناس اللي انا كنت عليهم علامه ولا ذيلا ربعي؟ ها آه ايش رايك بس يا سونا؟ سونا! خلنا احترام احترافي. ليسوا كل القتلة قتلت أكثر في مذبحة سرية الحرب إذ اضطررت إلى مطاردة ظلالهم القذرة من هنا حتى موصل الرمح فسأفعل أنت مصابة تنزفين صحتي لا تهمك في شيء أيوة ما تهم. لا أحد يشكك في إصرارك لكن عليك الراحة هي محقة يا قائدة جراحك تحتاج وقت فار ماذا تفعل هنا؟ لقد أمرتك بحماية تلك البوابة بحياتك. وقد فعلت، حتى جاءنا من أرسلت بأخبار مقابلته إيلوي وموقعك. تركت من يحرس البوابة. مكاني الآن هنا، معك، مع ثأرنا. ألا أستحق هذا؟ هذا أه ولد. ربما علي إلقاء نظرة لأحاول معرفة مكان بقية القتلة. افعل ما تشاء، فالكل يفعل ذلك. أمي هذا الشيء فيها قد يجد مصلاتي شيئا مصلاتك اي والله هذا قد يجد مصلاتي شيئا اي والله في مصلات أوه. يا قاده في الأشهر الماضية انفجارات وقود قتلت 12 رجلا هنا في حلقة المعدن اتخذت إجراء احترازيا بوضع مخزوننا في مأوى مغطى بمأمن من البرق والشرارات الضالة وقد عينت حراسا على مدخله أطالبكم باتخاذ إجراءات مشابهة أو عانوا من التبعات سيد الموارد ثيران انتهى مخزون وقود في قاعدتهم إن خربت هذا سنفوز وين مخزون الوقود يلا وجدت شيئا القتلة معسكرون بداخل حل المعدن. أتعرفين ماذا تكون؟ اللعنة حلبة المعدن موجودة في أطلال حزن الشيطان تلك الأرض محرمة سأعود على. إلى الحكيمات لأتوسل باستثناء موقفنا لا وقت لهذا لا يردع الدم إلا بالدم إن كانت الأرض ملعونة فليطهرها ثأرنا أيها الكافر <تصفيق> أرجوك يا قائدة اكسري التقاليد <تصفيق> إن حزن الشيطان مكان ملعون لكن ربما بركة الباحثة إيلوي ستحمس سأرسل فرق استطلاع ستجتمع قوانا عند الجرف فوق الاصداء الحمراء ونشن هجومنا من هناك خطة جيدة اراك هناك اه يعرفوني انا باحثه بس شلون ارفض ابحث على البوابه البوابه و... زخل هذا الحين شوي نبي نبحث على البوابه البوابه وينها انا قاعد اسوي مهامات معكوسه مو مرتبه فن... تتكاتف الاشجار وتتشابك جلدك جلد الخزينه <تصفيق> <تصفيق> اوكي، سوينا النبي كله ونتوكل على الله. انا ما اعتقد ورا هذا بسوي لي شيء شكلي بروح ابحث واروح ابحث الاماكن ما راح اسوي ولا مهمة. بس بروح اكتس استكشف واستكشف المهارات اللي يدد واطور نفسي وقوي نفسي أه وأجمع أغراض وجمع اغراض واجمع موارد وعدل نفسي بعدها راح اروح ابدأ المهمات وراح ابحث على اشياء قوية ودروع قوية تساعدني بالمهمات يعني يسهل لي المهمات عشان اقدر اشوف القصة واستمتع بالقصة عرفتوا شنو غزدي فهذا اللي بسويه ذكر فارل معسكرا للنصوص في الأنقاض المعدنية لا بد أنه المكان يجب توخي الحذر الشديد هذا هو تصدق؟ ذلك الإنذار سيقيض المعسكر بأكمله والمزيد اي إنذار هي والله أوه وين الإنذار آه يمكن صيدة ما يقدر يشوفني أقوم أوه في ناس فوقي ورمحي جهن <تصفيق> اوه ماي جاد انا سويت نلعب سايلنت <تصفيق> <تصفيق> دقيقه اروح نساعد الناس اللي موجوده هنا ولا شنو أبي الجرس الاندار وينه لماذا يطلقون اوه اووي سمعت تكفى ولا احد هذا سفار انذار؟ لن يطلبوا التعزيزات ايوه هذه ما حد راح يقدر يطلب التعزيزات ولكن في احد مر هني فبشيله هيد شوت اذا يعني. اوه شافوني؟ الاشارة مخربة، لن نحصل على اي مساعدة اي ولا احد ما ما في مساعدات حجي يلا تجمعوا تجمعوا يلا بس يلا اوي يلا توكل على <تصفيق> الله والله مخربة صدق لا قول الصدق والله مسكين ما توقعت انها خربانة حرام <تصفيق> توكل الله بس يلا انتهىته. سيطرت <تصفيق> على المعسكر يا باحثة هلأ هل أتحدث إليك؟ آه لا. الأول نشوف شنو يبيع. بعدين نتحدث معك. أوه. أوه. لا يبيله يبيله. والله في ملابس حلوة تعيش جو اوه من اني انا باحثة فاقدر اتجول بكل مكان. والله لعب ايش انه لشرف لي انا المجد للام العظيمة. أي؟ هل انت بخير؟ أتحتاج اي شيء؟ اجل رأيناك تطهرين المعسكر من رجال العصابات. لا ما كنت اننا سعداء كانوا يسرقون منا ويطاردوننا ليلا ويضحكون. اننا منبوذون لا محاربون. اننا بلا دفاع. آه منبوذين تدقون كذا والله لما أنتم منبوذون؟ كيف صرت منبوذا؟ لقد كنت أحمق رفضت فعل ما أمرت به أبيت الصيد حينما أمكنني الجلوس تحت شجرة لقد جادلت أسرتي في كل شيء تشاجرت مع المحاربين وفي يوم اشتد أحد شجاراتي لقد ضربته كان سيء الحظ وافته المنية ولم يكن هناك أحد ليدافع عني أنا أستحق أن أكون منبوذاً تبدو مختلفاً تستحق. عن الشخص الذي تصفه آمل ذلك أي والله تستحق من أين أنتم؟ من أين أتيتم؟ بعضنا جال في الأراضي المقدسة لسنوات بالنسبة لي قريتي احترقت أثناء الغارات الحمراء أنا أشعر بالخزي أني لم أكن هناك لحمايتهم لكني كنت منبوذاً قبل مجيء الكارجة من الكارجا أوكي كيف تجمعتم هنا معا؟ تتساءلين كيف نتحدث رغم تحريم القانون؟ لكن أي أمل لدينا هنا خارج هذه البوطقة وحدنا؟ أنا لا أنتقدك، لقد كنت منبوذة أه سامحيني، سؤالك مبرر أنا أقنعتهم بالحديث لقد أخبرتهم أنه حكم علينا بالنبذ وليس الموت هنا طريقة ذكية إيه؟ يلا نحن جميعا مموذون لكن علينا ان نتعاون لننجو هذا المعسكر الذي كرهناه سيخدمنا الان هلا هل ابقيتنا هنا حتى ولو عارض هذا قوانين الجدات الحكيمات يا عمي طبعا جدي. هذا اكيد <تصفيق> <تصفيق> كنت امل ان يكون هذا ردك انت انت مصدر وحي لنا شكرا لك اي, أي شيء تبون قولوا لي بس إذا... ولا تدرون شلون لا تقولوا لي موتوا انا مالي شغل فيكم بس هذا كان واحد اني قاعد اي أيوة والله هذا منه نروح له قواصي هذا منهم؟ اوه هذا ذكرته شيبه سعيد بقدومك انت سعيد لما؟ لقي اهتمام مشترك ولقبين نال انظري إلى تلك الصخور أسفلها عشرة قطاع طرق حرك الصخور وسيخرجون متلوين كالديدان قطاع طرق أه؟ لما أتوا إلى هنا؟ إن النورا في مشكلة تنتشر الشائعة كالنار في الهشيم بدون محاربين يحرسون الحدود يتوق القتلة للدخول تعقبت أنا وشريكي هؤلاء الحثالة كان جيدا لكنه تقدم من دوني لقد تحدثنا عن هذه التصرفات لكني أفهم اترك القوس طويلا وستشتاق أصابعك له أخبريني ما رأيك في أن نقتلهم معا جميعا يا جماعة هذا قاعد يتكلم عن القطعين للطرغ اللي أنا دبحتهم كلهم <تصفيق> وأنا ذبحتهم ويبي يذبح معه أوكي أنا ذبحتهم كلهم حسناً أه يعني فنجم من أنت أنا لا أعرفك ولا سبب لدي لأثقبك الثقة بيضة نادرة لإيجادها أنا مسافر ذو قوس وقلق على حالة تلك الأراضي وشريك مفقود لا أعتقد أنك مجرد شيء بخير <تصفيق> دعيني أصغ هذا قاطعة طريق؟ بالطبع لا. ليس لديكِ ما تخشينه مني. حسنا، على أحدهم إيقافهم عن إيذاء الآخرين. وسنفعل، سنوقفهم عن فعل أي شيء، ونوفر الصراخ. تولي المقدمة. أتطلع لرؤية ما أنتِ قادرة عليه. أنا ذبحتهم كلهم أصلا. إنه الإنذار. فليسمعه وسياتوا راكضين انها هديه ان كنت من النوع البطولي فمن يحتاج المزيد يوجد اسرى حجي انا خلصت بروحي بس على الله هذا جيد اليس كذلك احبسي هذا لنفس اخير ثم اخرجيه لم اجد شريكك قتلوه أنا متفاجئ لقد أصيب بالغرور حينما قضينا على آخر معسكر لقطاع الطرق ظننتنا كنا متفقين الاستمتاع بالقتل على قدر التحدي ليست بخسارة كل ما في البراري أتولى أمره فقط أنا وصوت أسناننا هنا هل لقوسك اسم؟ ما اسم قوسك؟ أنت لست مجرد مسافر الدرع مناسب لك وطريقة حملك لقوسك لقد قلت إني مسافر مهتم كنت جندياً لكني كنت جندياً لما بعد فترة الحرب المكان حيث يعبر سهم بين درع وجلد هو الذي أنتمي إليه لذا أقتنص فرص إيجاده كالعودة للمنزل أفكرت يوماً بصيد الروبوتات ليس لديهم تلك النظرة في أعينهم هل أخطأ قطع طرقي بحقك؟ أخطأ بحقنا حياتهم حقيرة فليموتوا بتلك الطريقة تصطادهم لمساعدة الآخرين؟ لا لا كرياضة لم يعد بإمكان انتظار الحروب الحياة قصيرة للغاية والموت حاد إن قتلت أحد رجالهم فسيثأرون منك استطيخي خنزيرا سيشكون لإهدارك اللحم قطاع الطرق إنهم أشرار دائماً يقاتلون ولا أحد يكترث إن قتلتهم أنت تفعل الشيء الصحيح للسبب الخاطئ أفعل ما أحب وما الخطأ في هذا؟ انتهينا هنا أخشى هذا نعيش في عالم من الاطلال يجذب قطاع الطرق كما تجذب الامراض الجراح ما كنت لتسمحي بتفشي المرض سنلتقي مجددا ربما ان لم يكن من ذلك مفر ان مررنا ببعضنا فسنعرف هذا من عملنا بسم <تصفيق> الله